بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن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 إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وإذا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 وهم يجادلون في الله وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق